Перед вантажівками шикуються люди. Вантаж розділений по категоріях. Засоби життєзабезпечення вкладені в сумки, на горі яких закріплені фільтри для води. Засоби особистої гігієни окремо – їжа в прозорих пакунках. Волонтери викладають на стіл вміст однієї з сумок. Тут є ліхтарі, радіопавербанки. Все це заряджається або від електромережі, або за допомогою механізмів на самих пристроях, обертаючи які прилад самозаряджається. Тобто працювати вони можуть незалежно від наявності струму в мережі. Також є міні-пічка, яка працює на маленьких дровах, аптечний набір тощо. Як це все приводиться у дію, показує принц баварський Людвіг, який курував збір грошей на закупівлю цього вантажу. Чоловік розповідає, чому. Допомогти вирішили саме миколаївцям. Ми вирішили приїхати до Миколаєва, оскільки у Баварії є дуже багато стосунків саме з цим регіоном. Адже ми маємо бути там, де найнеобхідніше. Ми вважаємо, що жителі Миколаєва зараз перебувають в регіоні, де необхідна допомога. Саме тому ми тут». Загалом цей вантаж – результат співпраці волонтерів з Німеччини, Румунії та кількох українських міст. Локацію для видачі гуманітарного вантажу вибрали не випадково. Люди отримали міжнародну гуманітарну допомогу біля розбитих міжнародних воріт в місто. Вантаж людям видають за списками, після перевірки документів. Дуже приємно. Да, спасибо большое, звісно. Дуже спасибо большое. Очікували? Держи вам? Чесно, ні. Ні. У <с с> нашій країні <стране> така рідкість. Принц Баварський Людвіг розповів, що цей вантаж обійшовся у суму близько 100 тисяч євро. Це з урахуванням, що компанії, в яких закуповували всі ці предмети, зробили знижку у 50%. Украина, Николаев, является частью цивилизованного мира. Мы ощущаем постоянную поддержку людей из Европы. Причем, если раньше мы каким-то образом выходили, даже пытались как-то оказывать, ...просити допомогу, то в останній період часу достатньо велике кількість знайомих людей самі виходять... ...самі прилагають цю допомогу і хочуть теж стати цією частиною історії. Історії, коли цивілізований мир змогли захистити свої принципи, свої принципи життя... ...і можливості бути свободним, цивілізованим в цьому мірі». Пакунки, що залишилися, передадуть благодійним організаціям. і розподілять їх серед людей, якими опікуються. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Суспільне новини. Миколаїв.